بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مرحبا بكم أعزائي المستمعين في كل مكان أحب أن أرحب بكم وأحييكم من الأسكندرية مدينة السحر والجمال مدينة العريقة التي صدرت العلم والعلماء إلى جميع دول العالم في أوقات ازدهارها آه الآن نصدر لكم بعض الأشياء المهمة عن مفهوم الثورة ولماذا تقام الثورة في الشعوب و... وتغيير الأوضاع الراهنة أولا الثورة هي غضب سياسي أو غضب اجتماعي يحدث عندما يحدث الظلم والحرمان وكذلك الجيش هو اقوى قوه في الدوله فان الجيش يحدد بشكل كبير اذا كانت الثوره سوف تحدث ام لا لكن سوف تكون ناجحه ام شتفشل ده على حسب يعني القائد الثورة وقائد الجيش لابد ان يكونوا على توافق بينهم عشان يسيطروا على الامور حتى لا يحدث صدام بين الشعب وبين الجيش في عديد من الثورات جاءت في دول مختلفة حدثت صراعات وقتل وجرحة وخلافه وقد تنجح وقد تفشل اما في وضعنا الحالي احنا طبعا مش ممكن نخرج على النظام دي اول حاجة انا بحب افهمها للناس نحن منخرجش على نظام الدولة حتى لو كانت هي في نظرنا ظالمة او لم تقود البلاد بالطريقة التي كنا نرجوها منهم وسببت في تراجع معيشتنا وتراجع اوضاعنا وتراجع احوالنا في كل شيء فمن الافضل الان هو ان يعني نحدد الأهداف اللي احنا عايزينها احنا عايزين ايه احنا عايزين معيشة أفضل طبعا اي حد بيتمنى لنفسه معيشة أفضل كويس هناك ظلم واقع في مؤسسات الدولة على المواطن بمعنى ايه بقى ان احنا يجب علينا تغيير القوانين يجب علينا اصلاح القوانين فهو ده أهم شيء ده مش بنصلحه بس عشان المواطن لا عشان ربنا كمان يكون راضي علينا بخصوصا العدل العدل في الميزان ده مطلب أساسي احنا ما حد ارحل أو امشي أو نغير حكومة لا الثورة لها مفهوم آخر ممكن ثورة ثورة من أجل الإصلاح ويجب على الحكومة أن تستمع إلينا وعشان تستمع إلينا يجب أن يزيد عدد المشاركات وعدد الاشتراكات وعدد المشاهدين وإلا سوف يكون كلامنا إحنا على الهوى كده في الفاضي عشان يكون كلامنا في المليان لازم تكون في ناس واقفة ورايا في ظهري عشان الناس تشوفهم لكن أنا كده فرض واحد زي أي فرد يعني الرئيس عد الفتاح السيسي قال لنا نقطة مهمة لازم نكونوا كده مترابطين مع بعض لازم نكونوا متحدين مع بعض من أجل أهداف محددة والأهداف المحددة دي هي اللي هتنقذ مصر أول شيء يجب عمله هو إقامة سد وقائي بصفة عاجلة ده يعني أول مطلب لنا لأن انهيار السد العالي قادم وده حماية لنا ثاني مطلب هو تغيير القوانين الظالمه ومرجعتها وكما تحكم الحكومه لنفسها تحكم للمواطن يعني الميزان يكون شغال في الكفتين يعني في شركه الكهرباء وشركه الميه في هناك ظلم كبير على المواطن بيحدث ويجب على الرئيس عبد الفتاح السيسي ان يرفع هذا الظلم على الناس دي مهمته لا يتخلع عنها كرئيس دولة يجب عليه إصلاح هذه القوانين إيه يعني عشان نتكلم عن المعيشة احنا ممكن نأكل ونشرب اي حاجة لكن إلا الظلم إلا الظلم ده اول حاجة لازم يترفع عن الناس لما نرفع الظلم عن الناس هتبدأ الحياة تستقر وربنا يجيب لنا الخير الخير اللي هو هيحدث ان شاء الله مع علامات الساعة الكبرى لان سوف تظل الاسعار ترتفع غصب عننا احنا مش بايدينا حاجة نعملها ولا بايد الرئيس حاجة دلوقتي خلاص هي الاسعار سوف تظل ترتفع كده اوتوماتيك يعني بطريقة اوتوماتيكية كل يوم تقوم الصبح تلاقي ايه هم حاجة زادت جني دي زادت اتنين جني الرغيف بقى بجنيه ورب هوب بقى لقيته بجنيه ونص لا ده باتنين جنيه فيعني في ايه تستغربش اي حاجه تحصل في ارتفاع الاسعار ده امر طبيعي سوف يحدث لنا خلال الايام القادمه سوف تشهدها مصر فعشان كده احنا عشان نرفع الظلم عن نفسينا الاول يجب ان نتحد وتكون كلمتنا موحده واحده ان احنا عايزين نرفع الظلم. عن الناس الظلم مظالم بقى كتيره اوي اشكال كتير انا مش هقدر اقول لكم دلوقتي بس احنا بنقول اهداف الاساسيه لقيام الثوره على اليوتيوب نفسه وعلى قناه امل مصر التجمع فيها من اجل اصلاح مصر من اجل اصلاح مصر لان في نقط مهمه يخفل عنها الرئيس او ما مش واخد باله منها هو باصص لفوق مش بيبص لتحت بيقابل رؤساء وملوك هيبص للشعب اه ممكن يقابل واحد ولا اثنين عينة كده مجانية عشوائية يقابلهم وخلاص لكن هو مش هيستمع لميت مليون واحد لازم يكون في قائد ليهم عشان يوصل له مطالبهم وعدين مطالب مجلس الشعب والكلام ده كله ما بيقولوش حاجة ما بيغضموش الشعب في اي حاجه هم بيخدموا الحكومه بس هم متوظفين اصلا عشان لخدمه الحكومه وده الكلام ده معروف من زمان واي واحد يخرج عنهم بيطلعوه بره ببساطه تلتين مجلس الشعب يلا مش موافقين على الراجل ده اطلع بره فكله بيخاف ان هو ايه يتكلم عايز يحافظ على منصبه وخلاص مش مهم بقى الباقي الميت مليون دولت يولعوا عادي جدا فطبعا ربنا اعطانا هدية كبيرة اوى هي العقل العقل والعلم والحكمة العقل والعلم والحكمة بيقول ان احنا يجب علينا ان نبحث ونفتش عن السبب الحقيقي وراء قيام الثورات السبب الحقيقي وراء قيام الثورات هي تدهور احوال المعيشة دي اول حاجة وقوع الظلم وقوع الفساد يعني نفضل ناس على ناس برضو طبقات بطريقه غير مقبوله فكل ده بيحدث الان فعلشان نحقق المعادله الصعبه في حاجات ممكن تتعمل بدون اي فلوس يعني مش هتاثر كمان على الدوله اقامه العدل ده شيء بسيط يعني مش ه... مش هتدفع فلوس فيه وبعد, وبعد كده تخفيف الضرائب بقى على المواطن عندما نأتي بموارد جديده للدوله ونحقق مكاسب اقتصاديه للدوله ساعتها نقدر نطالب بتخفيض الضرائب عن المواطنين وده لن يتحقق الا بخروج الملكه كليوباترا هي دبه الارض. التي سوف تخرج اخر الزمان ومعها كنزها كما قال في الاحاديث فالكنوز الملكة كليوباترا دي يعني اعتبر خزينة مصرية اضافية يعني تقدر بحوالي الفين مليار دولار بوقتنا الحالي يعني فالفين مليار دولار دولت يعني مبلغ مش بسيط مبلغ كبير ممكن يعني يغطي نفقات الدولة المصرية ويغطي المشاريع ويغطي الديون مصر ده بالاضافة بقى المجيء المسيح عليه السلام طبعا ده يعمل طفرة كبيرة جدا وبناء المعبد اليهودي اللي هو هيكل سليمان الذهبي اللي هو جلبوا الملك شيشنك من القدس الى مصر ودفنوا فيها في انتظار مجيء المسيح ليقيم هذا المعبد الذهبي مره اخرى ليكون مقر لحج الناس كلها اللي في العالم جميع الاديان تاتي لتحج في هذا المكان في مصر فدي بقى السياحه دي شوف قد ايه بقى العظمه بتاعتها هتجيب لنا دخل قد ايه يبقى احنا يجب علينا ان نهتم بهذا الامر ولا نغفله وبعدين الكلام محدد وواضح وصريح يا إما ننتظر إنهيار السد العالي وبعدها نبحث عن الملكة كيلوباترا في الكيلو سبعين أو نذهب ونبحث عن الملكة كيلوباترا وننقذ أنفسنا من إنهيار السد العالي فعليكم الإختيار أيها المواطنون في هذا الأمرين إن كنت تبحث عن السعادة فاشترك في القناة إن كنت تبحث بقى عن الدمار والهلاك فلا تشترك في القناة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان معكم امل حسني من مدينه الاسكندريه قائد الثوره المصريه